سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو داریم از کانال کریپتتووفاند در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشیم. مطابق طابق معمود سمتست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های که ما توش فعال هستیم و می بینید و هم طوری که میدونید کلیه ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص وبسایت این دو بلگ با هم صحبت بکنیم. مجموعه از ویدیو مربوط به وبسایت های کاربردی کسایی که میخوان توی کریپتوکارنسی معامله بکنند، براتون توی کانال فراهم کردیم توی کانال یوتیوب یوتیوبم میتونید راحت اون‌ها رو پیدا بکنید و قابلیتی که یوتیوب برای ما فراهم کرده امکان کارت کردن این ویدیوها در بالای تصویر هست. اگر شما این ویدیو رو از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی دیگه نگاه می‌کنید احتمالاً این قابلیت رو نتونید ببینید مگر اینکه از یوتیوب استفاده کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کنه تا بتونید محتوای آموزشی مرتبط رو به راحتی پیدا بکنید و سر فرصت برید سراغش و مجموعه دانشتون رو تکمیل بکنید. وبسایت اینجدی بلاک در خصوص تحلیل‌های ویژه و ارائه گزارش و آماره‌های خاص در خصوص هر یک از رمز ارزهای فعال در بازار کریپتوکارنسی است. همونطور که می‌دونید بیش از 5000 کریپتوکارنسی توی بازار فعاله که این وبسایت اومده بود 800 تا کریپتو رو جدا کرده و در خصوص اطلاعات و آمار بسیار خوب و ریلی در اختیار شما قرار میده. من یه راست میرم سراغ معرفی این سایت ما قراره که توی این سایت در خصوص فاکتورهای در خصوص فاینانشال نتورک انرژی با اوردر بوک و درایوتیز صحبت بکنیم که آدرس سایت هم همین بالا شما مشاهده می‌کنی این سایت یکی از سایت‌های پولی هست که خدمات ای رو ارائه می‌کنه پیشنهاد می‌کنم اگر براتون امکان داره از این خدمات استفاده کنید هرچند که به شاید قسمتی از این اطلاعات بتونید رایگان از سایت‌های دیگه استفاده بکنید اما اینجا به صورت مجتمع اطلاعات بسیار خوبی دسترسی خواهید داشت که جلوتر با هم می‌بینید من به خاطر اینکه سریع بریم سراغ اصل داستان دیگه همه این موارد رو, رو روی خود ویدیو و در ادامه روی سایت توضیح میدم این وبسایت ایندیویبلاک هست شما حتما باید توی این وبسایت ثبت نام بکنید اول 7 روز به شما امکان رایگان میده که از این 7 روز من پنج روز باقی مونده دو روز پیش این کارو انجام دادم که بتونم برای شما یه ویدیویی درست بکنم من این سایت رو حالت فول اسکرین قرار میدم که اطلاعات به صورت خوب برای شما به نمایش گذاشته بشه پس فرضمون اینه که ما اول توی این وبسایت به رایگان ثبت نام کردیم حالا وارد این سایت میشیم صفحه اولی که میبینید یه همچین صفحه من اینو اسکرول میکنم میام پایین یک همونطور که گفتم 800 تا کوین مرتبط با این جریان و برای ما لیست کرده قطعا اون اونایی که حالا از نظر این سایت بهتر بودن یا اطلاعاتش امکان دسترسی بهش وجود داشته رو فراهم کرده چون تونسته مجموعه کاملی رو برای ما فراهم کنه همونطور که میبینید اینجا هم قابلیت سرچ داره شما میتونید نماده مورد نظرتون رو سرچ بکنید اگر توی این لیست وجود داشته باشه برای شما میاره در غیر این صورت شما با یه صفحه نال مواجه میشیم در سمت راست هم قسمت فیلتر رو که ببینید روش کلیک بکنید انواع فیلترهایی که از مارکت کپ گرفته و چ این اوت، and out of money و بریک even price تا عرض شود که مثلا اینجا وال شما میتونید مثلا این نهنگایی که وارد بازار میشن تغییر جهت توی این قیمت ایجاد میکنن. به چه صورتی حالا بر خودتون میتونید اینجا فیلترهای مختلف رو بذارید و در نهایت هم به بحث کوریلیشن با BTC میاد ما یه ویدیویی تهیه کرده بود قبلا در خصوص ذریب همبستگی یا هم کوریلیشن بین کوین ها بر اساس وبسایت کوین مارکت کپ که احتمالا این وب سایت رو قطعا تا الان چندین بار که توی ویدیو مختلفش اشاره کردم رفتین رو دیدین اگر ندیدین حتما وارد سایت بشین و قسمت کانال ما توی یوتیوب اون ویدیو رو کامل نگاه کنید تو تا ویدیو قرار کوین مارکت کپ، توی اون داریم به بحث کوریلیشن هم اشاره میکنیم بحث ذریب همبستگی بعضی مواقع ها دیدین که مثلا بازار داره میره بالا یه سری توی مثلا بازار بورس سهم میاد پایین این کوریلیشن منفی با شاخص داره یا مثلا یه سری سهم ها نسبت به همدیگه کوریلیشن منفی دارن یا مثلا حالات خنسا یا حالات مثبت دارن یعنی با هم میرن بالا تشخیص اینو از چه لحاظ اهمیت داره برای معامله گر حرفه‌ای مهمه که از قبل از اینکه یه, یه سهمی تکونی بخوره یا یه کریپتوی تغییر قیمت داشته باشه رشد قیمت داشته باشه بتونه اونه تشخیص بده و از ایش استفاده رو کنه یا اینکه زمانی که داره به پایان دوره رشدش میرسه حتما سریع از اون خارج بشه ما بابت این ذریع به هم بسیاری یه ویدیو درست کردیم حتما اینو ببینید برای معاملگرها خوبه اینو خاطر اینکه کار شما ساده بشه من این بالا براتون کاردش میکنم و اون ویدیو به شما اطلاعات کاملی رو میده در خصوص پایان دوره رشد یک سهم یا یک کریپتو یه ویدیویی ساختیم در خصوص ای تی ایچ آل تایم های که اون هم ویدیو بسیار خوبی فاکتورهای اساسی رو به شما میگه شاید بتونید از اون در بازارهای مختلف مثل بورس و طلا و فارکس ازش استفاده بکنید خب بیس بیس دیتا مهمه من فقط توی اون ویدیو در خصوص کریپتوکارنسی صحبت کردم اما تکنیک هاشو معرفی کردم که چجوری میتونیم از پایان رشد یک کوین قبل از اینکه به اون نقطه برسه با یک درصد خطایی آگاه بشیم که ای این ویدیو رو هم بالا براتون کارت میکنم حتماً اون رو ببینید همونطوری که دیدین تو صفحه اصلی من روی بیت کوین کلیک کردم وارد این سایت شد این پیج شدم روی این پیج همونطوری که در اسلاید اول دیدیم فاینانشال نتورک اونرشپ و بوک و سوشیال درایویتیزو گذاشته و ما میتونیم روی هر کدوم از اینا یه حالا از توی صفحه دریل لان کنیم ببینیم که تو هر کدوم چه اطلاعاتی داده اما تو این کویک ویو که یه دید کلی سریع به ما ارائه میکنه یک سری گیج میبینیم که خب امروز که با هم داریم صحبت میکنیم بیت کوین 9125 5 دلار توی این حالا بر اساس این وبسایتی یک مرجعی داره این قیمتو میگه قیمت گذاری شده و همونطوری که میبینید توی این توکن سامری Uh, holder making money at current price رو میبینید که میگه 80 درصدشون اینا نگهدارنده ای این پول هستن این کوین ها هستن و وضعیت بازار به صورت کلی داره به ما نشون میده مثلا اه, ترانزکشنال 100زار دلار رو داره نشون میده که داره رشد میکنه و خب اینا همه سیگنالیه برای اون معاملهگر حرفه‌ای که بدون چیکار باید بکنه چیکار نکنه این جور وبسایتا که این گیجر رو در اختیار شما قرار میدن به شما کمک میکنن که بتونید در, در خصوص اینکه که با یه دونه کوین ادامه بدین یا نه ازش خارج بشین بهش وارد بشین خرید فروشتون رو چجوری تنظیم کنی کمک شایانی میکنه و اینه توی نمودار سمت راست هم یه ترانزکشن دموگرافیک هم میبینید که قیمت های شهر و غرب رو داره حالا به ما نمایش میده و پرایس کولیکشن ویت بیتکوین هم میبینیم به چه صورتیه خب من اینجا خدمتتون عرض شود که یه سری سیگنال اینجا میبینیم ماسل اصلی رو میبینیم بینید و گابی رو که خوب اصطلاحیش رو قطعا میدونید به چه صورتی الان تو وضعیت گاویه یعنی در حالت بازده خوب داره قرار گرفته اینجا هم می‌بینیم که پولی که وارد شده و ترنزکشن های بزرگی که داره انجام میشه البته خب توی این ای که فکر می‌کنم 24 ساعته برای این در نظر گرفته شده یه مقداری کاهش بده کرده اما خب برحال تو حالت بازده و شرط خوبی قرار گرفته و بقیه اطلاعاتی که مرتبط با این هست در این گیج میبینید شما میتونید برای خودتون هم این چیزهایی که میخواین اینجا اضافه کنید برگردیم بالا روی فاینانشیل که کلیک بکنیم همونطور که میبینی یه دیرلانی صفحه باز میشه که به شما همه یه حالتهای مالی رو نمایش میده من روی این کلیک میکنم حالا یه تعدادش رو باز میکنم ببینید که به چه صورتیه در خوصه این out به ما یه سری اطلاعات میده که پولی که وارد شده یا پولی که داره خارج میشه بولن and بیر رو به ما نشون میده price و average transaction size و average ها رو نشون میده validity و correlation تو btc همونطور که میبینید اینجا به ما داره میگه که showing information for address that brought between از 7000 خوردی تا 10000 این کیف آدرس کیف پولایی رو نشون میده که بین این دوتا قیمت خرید انجام دادنم و این کوین تو خودشون نگاه این بیت کوین تو خودشون نگاه داشتن ما داریم الان در مورد بیت کوین صحبت نمی‌کنم چون تو صفحه اول رو بیت کوین من کلیک کردم حجم ما هم اینجا همین سمت راست بالا که می‌بینید کلیک میکنیم یه سری اطلاعات کاملی در خصوص این در حال دموگرافی و به صورت نموداری که می‌بینید به ما نمایش داده برای ما کاربودی که داره هر چقدر این عددها سمت به قول معروف وارد شد این پویت بزرگتر باشه احتمال رشد و بیشتر بیرین هرچی اینا کوچیکتر بشه یک نمایی از اینکه شرایط به نفع رشد بیتکوین داره تغییر میکنه و اینکه اسکرول کنیم بیایم پایین تر میبینیم که شونگ all holding BTC آدرسایی که BTC رو نگه داشتن رو داره به ما میگه ماکسیمم پرایسی که گرفتن 979 دلاره و اینکه تا 4977 دلار رفته حجمش هم این میزانه و آدرساش 4 میلیون و آدرس هست که تونسته یعنی تو این مبلغ این میزان رو نگه داشته نکته مهمیه نگاه کنیم بیا مثلا اینجا نگاه کنیم تا این که حالا حداقل رو داره در نظر میگیره این تا مثلا 249 دلار رو میگه دو میلیون آدرسی داریم که اینا دیشب 7.9 دلار 249 دلار دول... خریدم. واقعا آدم قبطی میخوره به حال این س... نو سرمایه‌گذاری که چرا ما نتونسیم 249 دلار اینا تشخیص بدیم بعد الان رو 9000 دلار یعنی چند برابر یه چیز حدود اگر اشتباه نکنم حدود مثلا 50 بعد 150 برابر این سرمایه روش کاری. شما تو بازار موازی اون مثلا بازار سرمایه تهران نما اگر نگاه بکنی مثلا یه سری سهم‌ها متوازی سعادیکی که اصل 8 98 تا 90 کار کرده متوسط 4 یا 5 برابر در بهترین حالت شده باشه یا اگر تکس هم رفته باشد شاید مثلا 10 تا 20 یا 30 برابر پولش رشد کرده باشه و خب اینجا میبینیم که خب بازدهیش بالاتر بوده البته ریسک فوق‌العاده بالایی این بازار داره توصیه میکنم کسی که وارد این بازار می‌خوام بشه تمام این جریان ریسک و ریوارد رو کامل بررسی بکنن قطعا شما یه پورتفویی بر حالا اگه یه ام, ام تی یه تی مدرن تئوری در موردش خونده باشین یه پورتفوی درست برخوردتون درست تایید میکنین به اینکه اگه قرار همه پولتون تو کریپتو بزنید شاید مثلا این بازار دو سال دیگه مثلا رشد نکنه شما همچنان قفط شدین یا اصلا نزول کنه اصل سرمایهتون از دست میاد ترکیبی از اینها ترکیب خوبی همیشه اینو مد نظر داشته باشید خب میبینید که خب این اسکول که میکنین پایین همچنان اطلاعات مفید کاربردی دیگه در اختیار شما قرار میده مثلا number of large transaction اینالتا یه دیده کلی نساد به این چیزایی که این پایین هست یعنی ما اینجا financial status رو زدیم بباقشید financial status رو زدیم بقیه مرتبط با این موضوع داره نمایش داده میشه و خب اطلاعات بسیار خوبی رم. شما میتونید از این به بر برای خودتون کسب بکنید حالا من بخاطر اینکه یه من بای کار ساده شد روی اه مز... اه حالت خرسی و گاوی کلیک میکنم که نمودار مربوطش بیاد یه قابلیت دیگه هم که این وبسایت داره مجموعه ویدیوهای بسیار خوب و آموزشی در خصوص هر تحلیل هر کده و و نحوه کار کردن با این نمودارا رو تهیه کرده وقتی که شما وارد میشید از تو یوتیوب میتونید استفاده کنید. واقعاً حالا دوستانی که میخوان از این قابلیت استفاده کنن یا همین الان دارم ویدیو ما رو از یوتیوب نگاه میکنن میدونن که چجوری باید به یوتیوب دسترسی داشته باشن؟ چجوری حتماً باید اکانت گوگل ساخته باشن که بر اساس اون تو یوتیوب لاگین کنن و صعبتون مثلا جو انجام بدن بر اساس نام کاربری خودشون و غیر صورت هم که همطوری آر میتونن با اپلیکیشنش وارد شد همونطور که میدین هم ویدیو که میگوتم اینجا قرار داره رو هر کدوم که کلیک کنید اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میده اینجا که میبینی ببینید رنگ سبزرنگ بیانگر بازار همراه با رشد قرمز بازار همراه با ترسه و این حالت آبی هم که به غیر از این دو حالت رو داره نمایش میده و همانطور که میبینید هر رو هر کدوم که وایسین مثلا در این آخر که وایسین میگه که وضعیت چیز حالت مثلا خرسی و گابی و هم جوریه و مثلا حالا یه دونه به نفع شرایط بازار یه دونه به نفع حالت مثلا پر هستش در نظر داشته باشین کسی که تو این بازار سرمی گذاری میکنه یه مقدار باید دیدش بلند مدتتر باشه به علتش هم اینه که این نوسانات این بازار فوق العاد بالا هست و اینکه ما امروز که داریم با هم صحبت می فکر می کمتر از دو هفته دیگه به هاوینگ بیت کوین باقی مونده ای هاوینگ به شما کمک میکنه که یه وق معروف دیده بولند مدتی نسبت موضوع داشته باشین چون رالی رشد هاوینگ از یک ماه بعد از نیش شدن پاداش استخراج بیت کوین شروع میشه یه ویدیو اختصاصی مخصوص هاوینگ 2020 ساختیم اینو توی کانال ما میتونید ببینید بسیار هم آموزنده است حتی از اون میتونید برای تایم‌های بعدی نیش شدن پاداش استخراج بیت کوین استفاده بکنید تحلیلی که در خصوص رشد قیمت در یک سال بعد از نیش شدن پاداش به به‌وگوم پیونده هم در اون گنجونده شده که دیدن اون ویدیو خالی از لطف نیست. خب، هر شاید که اینجا مثلا یه کوریلیشن تو BTC داریم که خب این کوریلیشنه که همونطور که تأکید کردم خیلی اطلاعات خوبی به ما میده. من یه بار برگردم به این کویک ویو اگر به من کمک بکنه که بخاطر بزنم که بیام تو صفحه اصلی توی فیلترا همونطوری که دیدین مثلا اینجا میگم آقا من دنبال بیت کوین اونهایی که با, با کوریلیشن منفی داشته باشن یعنی این حد اکثر منفی اه، کوریلیشن کوچکتر از 0. اینو کلیک بکنم ببینم که چند تا هیچ چیزی برای من تو این صفحه نیورد ولی از نیم منفی تا نه دهم منفی یعنی نزدیک یک یه لیستی بر من آورده که اینجا که نگاه کنم این دقیقا زمانیه که اگر بیت مثبت باشه اینا منفین و وقتی بیت منفی میشه شما میتونید بیاید رو اینا قرار بگیرید این واقعا یه گر حرفه ای رو به خودش جذب میکنه که اما اینکه حالا برای شما سوال پیش میاد که من چجوری اینا رو بتونم تبدیل به هم بکنم مثلا این اتریوم متا که حالا ارزشش یه همچین چیز خیلی ناچیزی میشه از دلار. من چجورو میتونم بیان برم رو اینجا؟ این یا اینکه بقیه حالا ارزایی که اینجا به من نمایش داده شده که میتونم شموع رو بزنم بقیه رو ببینم همونطور که میبینی رتبه مثلا بهترین حالتش رتبه 119 این سویزبورگ رتبه 119 مثلا رتبندی این سایت از نظر کپتال مارکت و قیمت. این نحوه پیدا کردن که تو کدوم صرافی میشه این کار انجام داد توی همون وبسایت تا کوین کپ که براتون دو ویدیو ساختم توضیح دادم و ضمننا یه دونه ویدیویی ساختی در مورد بهترین قیمت خرید و فروش اونم پیشنهاد می حتما ببینید و اون توی اون سایت به شما کمک میکنه که حتی مثلا کوینای مد نظرتون رو پیدا کنید. حال توی کوین مارکت کپ راحت می‌تونی هر کدوم از اینا رو بزنی، برین کدوم صرافی داره انجام میده و برین اونجا تبدیلش کنید. این برید معاملهگر حرفه‌ایه یا اونی که تو بروکر داره خرید و فروش میکنه تو بروکرای معتبری که اکثر این ها رو دارن راحت میتونه بر اساس کوریلیشن منفی شوت کنه سرمایه‌ش اون و و خودشو نگه داره یا اینکه رو استیبل کوین‌ها بره که تو در خصوص استیبل کوین‌ها یه ویدیو مفصلی ساختیم که بحث یه سرمايي گزار بر خودش داره پیشنهاد میکنم این ویدیوهای آموزشی ما رو خوب ببینید و ازش استفاده بکنید چون ور حال اینها به شما کمک میکنه که نسبت به بازار آگاهی کاملی پیدا کنید هر موقعی خواستی یعنی از صفحه برگردی فیلتر رو وارد کنیم دوباره من روی بیت کوین کلیک میکنم وارد صفحه اصلی میشم همونطوری که دین رو فاینانشیال بدیم میتونی بریم رو نتورک رو نتورک هم یعنی مثلا ترانزکشن ها رو داره آدرس های وضعیت آده آدرس ادریس رو داریم که بریم روی وضعیت آدرسا یک قصه ای وجود داره روی بیت کوین که هرچی این یه سری آدرس وجود داره که از سالها قبل اصلا دست به وجودیش نزده. این این دکتورها برا اساس چی میگیرن قطعاً یه سری ای پی آی قرار گرفته و gena همین راحتی نمیتونم بیشن دو تا تا چهارتا بشمانند حساب کنند که به چه صورتی هست و میبینید اینجا داریم که نیو addresses active addresses زیرو بالانس addresses و قیمت رو نشون میده نمودار مشکی قیمته همونطور که میبینید وقتی قیمت رشد کردی یعنی نمودار سیاه من بیرون کلیک کنم این لجنده برداشته وقتی نمودار سیاه رنگ از سال 2017 رشد کرده تا 2018 که حد اکثر قیمت بیت کوین بوده یه دفعه می‌بینید که هم اکتیو آدرس‌ها هم نیو آدرس‌ها رشد قابل توجهی داشتن و زمانی که نزول پیدا کرده این اتفاق افتاده ولی به همون میزان نیو اون اکتیو ها تغییر پیدا نکرده یعنی با اون شدت نزول پیدا نکرده بلکه با یه روندی حتی مثلا نس بقیه رشد هم داشته و علت اون اکیب آدرس ها این بوده که بازار تازه اینار رو شناخته شروع کرده معامله کردن نوسانی شده این جریان و خب همونطور که می اون نمودار آبی رنگ هم از سال 2010 تا 2020 ثمت راست پایین تصویر که مشاده میکنه با یه شیب ملای رشد کرده این نشون میده که آدم ها تازه تازه دارن با این مسئله آشنا میشن ازش استفاده میکن من اگر اینجا بازه زمانی و کمترم بکنم نمودارم بهم بزرگتر نشون میده. و مثلا روی آخرین حالتی که وایسم یعنی 27 اپریل 2020 همونطوری اکت، که می‌بینید اکتیو وایدرسا 882 تا هزار آدرس و اینکه نیو آدرس 461 آدرس و روی قیمت 7715 دلار داره این آمارو می‌ده درسته که الان ما 9000 دلاریم تقریبا یه چند روزی طول کشید که, که این قیمت ها رشد بسزایی داشته باشند خب این به من داره کمک میکنه سیگنال میده وضعیت بازار چجوریه روی نتورکه اطلاعات خیلی خوبی هست مثلا هش ریت وجود داره و آوت پوت و ترانزکشن ها اوریج تایم بتوین خرید و فروش ها و ترانزکشن ها که رو به خودتون میسپارم من فقط میخواستم این وبسایت رو به شما کامل معرفی کنم آنرشپا رو که نگاه می‌کنیم با تایم held رو نگاه می‌کنیم و حالا رو کلش اگر کلیک بکنیم به استیج یک دیده کاملی به ما از موضوع ارائه میکنه و خب اینا همه یک ورودیه برای منی که میخوام تحصیم بگیرم در خصوص اینکه وارد یک کوین بشم یا نه میگه این وال مثلا یک و سی و سی و نه درصد توی این وارد شده و عرض شود که این time هل رو نگاه بکنی میگه که مثلا تو این از چند این ببخشید اینجا من کلیک کنم اپریل 2019 میگه که اینجا تریدر وضعیت holder ها رنگ آبی 61 درصد بوده و 15 و 15 میلیون 150 هزار تا آدرس داشتیم همونطور که ببین تو این آخرین تیزی اپریل 2020 به من میگه که اون پونزه ای شده نونزه میلیون و شهست و دو درصد این شهست و دو اینجا چقدر بود؟ شهست و یک درصد پونزه میلیون بود شده نونزه میلیون کسایی هستند که هله رن یعنی بیش از یک سال همتاکه این بالا تو این لژند میبینی کاینشون رو و کروزه را هم که نگاه میکنه یک ماه تا دوازده ماه اونها هم یه چیز حدود 19 میلیون آدرس شده و تریدرهایی که کمتر از یک ماه مثلا تو ماه دیلی تریدر بهتون میشه ازشون یاد کرد اینا افزایش پیدا کردن یه چیز حدود 2.9 میلیون آدرس یعنی نزدیک 3 میلیون آدرس اینجا دو میلیون و هزار تا آدرس بر اساس کیف پوله هر نفر میتونه چندین کیف پول داشته ما یه ویدیوی در خواست کیف پول ساختیم که خیلی نکات مهمی توش اشاره کردیم حتما تو کانال یوتیوب ما اوز بشین برید اونو اون ویدیو رو ببینید خیلی با ارزشه همینجا هم یه نفسی تازه بکنم من سمت راست پایین تصویر شما روی این لوگوی اگر کلیک بکنید وارد میتونید تو کانال ما سابسکرایب شیم اون دکمه زنگوله رو حتما حتما حتما کلیک بکنید که به لحظه ما آخرین اخبار اطلاعاتی که میذاریم و انشالله در آینده لایو استریم که می‌خوایم بذاریم که با هم یه سری موارد به صورت لایو مرور کنی شما زودتر خبردار بشین و بتونید از این خدمات ما استفاده بکنید بحث اردر بکاس دفتر سفارشات همونطور که میده بید و اسک و تریدر پر سایده حالا من رو بیده اسک که کلیک بکنم بید از بای میاد پیشنهاد خریده اسک از فروش میاد و الان ما اینجا با هم میتونیم تفاوت قیمت خریدار و فروشنده رو ببینیم خب اون دیواره خرید و فروش رو تو بعضی از اپلیکیشن هایی که رو موبایلتون میتونید نسب بکنید مشاهده میکنید و اینجا هم به همین منوال به ما اینو نمایش میده خب من اینجا ببینید یه دونه آل داره که رو آل که بزنیم رو بایننس و هیت بیت‌سی و کوین بیس و کراکان و بیت و اوکی ایکس و بیت فینیکس و بقیه اکسچنج‌ها داره به ما نمایش میده رو درصد هم میتونید اینا رو قرار بدیم که وضعیت خرید و فروش رو توی اینها با هم ببینیم که به چه صورتی سری صرافی واقعا تعیین کننده است و اکثر سایت‌ها از اون استفاده می‌کنن قیمتی که تو کوین مارکت کپ می‌بینیم متوسطی از بین این تعداد صرافی که و بروکری هستش که به صورت فعالانه توی این بازار دارن کار میکنن رو سوشیال این سوشیال میدیا اصلا یه چیز عجیب و غریبیه من توی بحث ای تی ایش که قبل هم صحبت کردیم ایک از شاخص های ما میزان توییتی که تو توییتر انجام شده و جستجی که توی گوگل انجام شده تعیین کننده آینده قیمتیه خیلی جالبه قبل از این پدیده هاوینگ یعنی همون نسیادان پاداش استخراج بیت کوین که تو همین دو هفته دیگه انجام میشه خب مطابق روندای سالانه همیشه رشد داشته حالا این رشد از کی شروع میشه و چه شرایطی داره جای خود داره قبل از اون نگاه که میکنید ترند سرچ کردن هاوینگ یه دفعه رشد کرده BTC رشد کرده خب اینا نشون میده که مردم دارن به این چیزا دقت میکنن متناظر این تو سا... توی بورس تهران چیه نمادهای پرویننده نماد پربیننده به ما یه حس خوبی رو میده در خصوص اینکه آقا یه اتفاق داره اونجا میفته خب ببینید من مثلا اینجا تلگرام منبر رو گفته this is not official traditional group for this token حالا چیزی برابطه این نداره اما این وقتی که اینجا نگاه میکنی روی تلگرام من الاته دونه دونه میتونم کلیک کنم سفر بزرگتر کنم یا دیگه ازش میگذریم نشون میده که جاهایی که این نمودار مشکی رنگ چیه قیمته نمودار سبز رنگ داره به من میگه پازیتیو یعنی نکات مثبت در مورد یعنی فاز مثبت خبری که توی تلگرام بوده رو نشون میده و همینطور قرمز هم منفیه نه توصیم که حالت خونسا هست نگاه کن اینجا که وای میستم مثلا جایی که قیمت توی مثلا این سبزه میگه پازیتیفش این تعداد بوده یعنی 29 درصد مطالب به این صورت بوده و مثلا درصد کمتر یک درصد منفی بوده و قیمت روزه 6,800 دولار بوده که همونطور میبینید توی یازه اپریل و انجام شده خیلی هم زمان دوری نیست و امروز داریم از عدد 9000 دلار با هم صحبت میکنید اسکرول کنم بیان پایین تر شما رو توییتر هم همین شرایط تو میبینید با همین توضیح که خدمت ارائه کردم پوزیتیف و نشوال نگتیو رو گیت هاب هم که یک ویب سایت بسیار مفید و کاربردی در حوزه بازار کریپتوکارنسی هست و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما قبل از اینکه کوین توکنی رو بخرید از اون سایت هم یه نگاهی بکنید ریویوهای بقیه رو ببینید مخصوصا در حوزه همکاری که ما یه گروه ویدیو در حوزه اسکم ساختیم حتما پیشنهاد میکنم اون اونو ببینید که سرتون کلاه نره این وبسایت بسیار کاربردیه در کنار وبسایت ردیت خب سرچ ترنده که اینو خب مثلا تو گوگل ترند هم شما همین رو میتونید پیدا بکنید و نشون میده که زمانهایی که ببینید یه ترند یه سرچی میره بالا دو حالت داره یا منفی داره یه مثبت داره یه جایی خود ترنده رفته بالا ولی بله قیمته اومده پایین همه دنبال اینه که احتمالاً چرا قیمت اومد پایین و بالعکس این, این روند بهمون نشون میده ییل تو دی یعنی از یک سال قبل تا, یعنی تا به امروز به امروز چه صورتیه آله که بزنیم یا مثلا من تو هر کدوم این رو نمودار تغییر میکنه شما نسبت به اون میتونید حس پیدا کنید و اینکه نیو کی تاپیکی که برای این سرچ شده مثلا آدرس استریدر دیپ ماید ایمیج ماینینگ ریلی ولوم تریویویتی اریج اینا همه نکاتیه که میبینید مثلا توی این فاصله رشد کرده من خصوصا برای اونه که سه دارن کار میکنم برای وبسایت این خدماتو خدمات اینجا داره کلی اطلاعات خوبی میده مثلا تو 24 اپریل بحث هاوینگ رو ببینید چقدر روش کرده حالا اینو با مثلا این کوچیک و بزرگا بر اساس میذاره روش داره میگه یه هاوینگ نامبر رو داره میگه والو داره میگه این والا خیلی مهمه توی بیت کوین چون این مثلا سهامدارای گنده یا حقوقیای بزرگ توی بورس تهران هن که یه دفعه میان یه سهام میخرن کمک میکنن رشد بکنه و میبینید که چقدر قشنگ داره به ما اطلاعات عالی میده در خصوص این موضوع که میتونه برای تحلیل ما خیلی کاربردی باشه و در ادامه هم یک سری اصلاحات دیگهی در خصوص این نوسانات قیمت به ما ارائه میکنه همون فاصله که ما داشتیم ما هم صحبت میکردیم از 9100 خورده شد 9200 دلار بازار بازار حیجانی هست تفاوت قبلم هم همین مسیر اومده یادمه که سال فکر می کنم 2017 بود که از 9000 تا 11000 بعد دوباره برگشتون 9000 بعد دوباره استارت زد تا 15000 بعد یه دفعه جهش کرد تا 20000 و بعد دیگه ریخ انتهای یک ترند بود ما تازه در شروع یک ترند بزرگ هستیم خب اینجا هم همونطور که می می بینید فاندینگ ریتاری داره به ما نمایش میده و حجمم داره نمایش میده که تو کدوم صرافی به چه صورتی داره معامله میشه که رو هر کدوم کلیپ بکنید اطلاعات بیشتری به ما میده توی این فاصله همونطوری که میبینید حجمه به شدت توی دو تا نمودار سمت راست که مشاهده می‌فرمایید به شدت رشد کرده و خب توی اپر... 29 آوریل این اتفاق افتاده توی 27 اپریل می‌بینید تو اصلا بازه یک یک ماه گذشتهش خیلی این عدد کم بوده خب استارت شاید خورده باشه و البته اینا با تک متری نمیشه تحلیلش کرد بعد مجموع جمعیت جهات رو درش در نظر گرفت تا بتونیم در خصوصش درست هستی می‌گیریم اینجا هم حجم معامله رو میبینیم و بقیه اطلاعاتی که مربوط به این حوزه هست رو هر کدوم کلیک بکنید یه ویدیوی کوتاهی هم خود این سایت ساخته تو یوتیوب شیر کرده که شما میتونید ازش استفاده کنید. تمام اینایی که گفتم مربوط به بیت کوین بود. اگر شما دنبال این هستین که مثلا در مورد اتریوم بدونید همین رو روی اتریوم که انجام بدین همین چارچوبو برای اتریوم برای شما به نمایش می‌ذاره و خب این هم جذاب برای کسایی که میخوان روی این سرمایه گذاری کنن خاطرم از دفعه قبل که رشد خوبی داشت تا یه جایی همین هجوم آورداندن به خرید بیتکوین ولی از یه جایی به بعد بازار جهش پیدا کرد به سمت بقیه کوین ها مثل مثلا اتریوم، ریپل، بیتکش و اونها هم یواش یواش چون لیدر عملا میگن شاخص سازه حالا بورسی بهش نگاه کنیم بیتکوین این وضعیت داره ولی بقیه هم دنبال اون دارن حرکت میکن امیدوارم از این ویدیو لذت بردین حتما لایک کنید کامنت برای ما بذارید نظرتون در مورد این ویدیو برای من بنویسین سوالاتی که دارید و بگیرید اگر ویدیویی دوست داریم براتون بسازم که در خصوص کریپتو هست حتما یا پیشنهادی دارین که ما در خصوص اون کاری انجام بدیم حتما زیر این ویدیو توی یوتیوب برای من کامنت بذارید اگر خوشتون اومد از این ویدیو پیشنهاد میکنم برای حمایت از ما اینو توی سایر شبکه های اجتماعی شرید کنید برای دوستاتون کانال ما رو معرفی کنید اینطوری از ما حمایت میکنید و در نهایت اگر از این تیپ ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین که بیشتر در مورد این مسئله آشنا بشین اگر تا الان عضو کانال ما نشده همه الان روی این لوگو وسط صفحه کلیک بکنین وارد سایت وارد کانال ما بشین سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو حتما حتما فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعات زودتر از بقیه خبردار بشین دو تا ویدیو مرتبط با این موضان برای تو این بغل به اشتراک میذارم امیدوارم لذت برده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.